Нуждая се от вашата помощ. Тя ще дойде. Спокойно. Тук си в безопасност. Ще ми и тук, сигурен съм. Успокой се, никой няма да дойде. Коя е тази тя? Тя... Тя е тази нейна мелодия. Никога няма да я да забравя. Сама обрекох се на самотата. Сама потънах на дълбоко в мрак. Пред робството избрах си свободата. Адам покорство Тво не дочака. Стига не искам да се връщам там. Трябва, трябва да знам всичко, за да мога да ти помогна. Любов от никой не получих. Но мракът ми е даде. Да бъда темно страшен ме научи. И завинаги до мене ще остане. Ябълка, че това е историята на Ева, нещо си се объркал. Не, това е Лилит. знам какво говоря. Говориш безсмислици. Истина е. Тя ми каза. Каза, че е първата жена. Бог я е създал преди Ева, заедно с Адам. И тя се е почувствала, почувствала че е равна на него. Била е непокорна, превъзпитателна и изкусителна. Затова са прогонили от рая. Изгонили се я от рая. От тогава тя лъже мъжете и ги преластява. не се е променила. И мен ме излага. Не се чувствам в безопасност тук. По-добре да тръп. Историята още не е завършила. Трябва да разбера края й. Само така ще мога да ти помогна. Нещо я спря. Вместо да му убиеме, събуди и ми разказа всичко. Искаше да се промени и да бъде човек. Каза, че злото повече няма да се появи, защото иска да бъде с мен и обича. Обичам те. Има една жена. Древна, почти колкото мен. Тя ми помагаше с убийствата през годините но вече не присъствала животи. Володята смързи кръвта ми. Не знаех защо и как, но исках завинаги да се махна от нея. Страхувах се от нея. Тя сякаш усети, изправи се и изчезна от стаята. Народних. Не знае какво друго да направя. И от тогава тя обикаля света и да търси. Трябва да тръгвам. Няма да намеря спасение тук. Никой не може да те спаси.